مولاي صلِّ وسلِّم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق والقمر بحسبان والمجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتقوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط Bye. Oh.